I denne filmen ska jeg vise deg hvordan du kan bruke mentimeter til asynkron undervisning. Og for åretens skyld, asynkron det betyr at elev og lærer ikke befinner sig i klasserommet samtidig. Dette betyr for exempel att du kan ge en oppgave i mentimeter som hjemmelekse. Og här har jeg en god og en dårlig nyhet til deg. Den gode nyheten er att det går an å bruke mentimeter til asynkron undervisning. och bruke og gi oppgaver som hjemmelekse. Den dårlige nyheten er at det bare går an å gjøre dette for ett og ett spørsmål om gangen. Du kan altså ikke ha en hel presentasjon med flere spørsmål. Du må gjøre denne operasjonen per spørsmål. Så kan du selvfølgelig gjøre den operasjonen flere ganger om du ønsker å stille elevene dine flere spørsmål knyttet til en undervisningsaktivitet. Og slik gjør du det. Du går opp til høyre og trykker på knappen «Share» jeg trykker på Share. Här får du fram et vindu og du skal nå passe på at du er i det vinduet til venstre som jeg har markert på skjermen här. Så kan du gå ned og så trykker du på Copy. Da kopierer du denne linken du ser på skjermen. Og det er den linken du trenger å gi til elevene dine hvis de ska kunne svare på spørsmålet ditt. Du har også muligheten här, til å trykke på «Download». Det som skjer da, det er at du får opp en QR-kode. Du kan høyreklikke på den og velge «Lagre bildes om», og så kan du presentere denne QR-koden til elevene. De kan ta opp mobiltelefonen sin med en QR-kodeleser, og så kan de gjøre spørsmålet ditt. Men tilbake til selve spørsmålstildelingen. Du har ett par muligheter til her. Jeg vil også vise deg at du kan trykke her på digital code. Det vil si at här bestemmer du hvor mange dager som denne quizen vil være tilgjengelig. Jeg velger her for exempel 14 dager. här har du også den koden du kan eventuelt bare putte in i Mentimeter som går til dette spørsmålet i 14 dager. Og hvis du mot formodning ønsker å avslutte avstemningen før den tid, så kan du gå inn her på «Expand», og så kan du trykke på «Close». Da vil du avslutte avstemningen på dette spørsmålet for dine elever.